જેમાં અમારા માર્ગદર્શક શ્રી એસ જે ડુંગરણીય સાહેબ મિત્રો શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર ના મેદાનમાં મેદાન તમે આ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો ત્રીસ દિવસ પહેલા આ મેદાનમાં કશું જ નહોતું પરંતુ એક મન બનાયું અને એક વિચાર કર્યો અને એ વિચારની ખેતી દ્વારા આજે તમે જોઈ શકો છો નતામરી દલ બારકો દેવ સડેનક દલ કરે દલ યોઆપ ચુડોયા નહીં અપલે હો ઓકિનોજો કોલે દલ કોમ્બો બાર એ આ કે કોલે ખાલી આમ બોસેલ્લો સા અલો કોલે તામાયા યેટુ દે ગાંધી ગાર્ડન નિર્માણ કાર્યમાં મારા માર્ગદર્શક માનનીય શ્રી એસ જે ટુબરાણે સાહેબ દ્વારા આ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું અને ડબલ્યુ શાખા ડાયટની અંદર જે સંભાળે છે એવા સિનિયર લેક્ચરર ડૉક્ટર દક્ષાબેન જોશી જેઓ ઇકો ક્લબની એક્ટિવિટી અને કેમ્પસ ડેવલપમેન્ટની કામગીરી સંભાળે છે અને મેં તેમની સાથે વાત કરી અને બંને સાથે મળી અને એક ઉચ્ચાર કર્યો કે આપણે આ વર્ષે इको क्लब द्वारा अगर कैम्पस डेवलपमेंट ग्रांट है यारा अपने मैदान अंदर एक गांधी गार्डनु निर्माण करिए तो आ कार्य में सौ परिवार साथ जोड़ा यहाँ डॉक्टर एवाय राठौर साहेब डॉक्टर यू डी मेहता साहेब डॉक्टर एम आर चेतरिया साहेब डॉक्टर आर बी मेहता साहेब डॉक्टर के एन जोशी साहब अने के गोजिया साहेब द्वारा મેદાનની અંદર ગાર્ડનની અંદર વૃક્ષારોપણ કરી અને તેનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું અને તેમના દ્વારા અમને ખૂબ જ સહકાર મળેલ અને સાથે સાથે ડાયટ પરિવારનો વહીવટી સ્ટાફ પણ વૃક્ષો વાવી અને આ કાર્યની અંદર પોતાનું યોગદાન નોંધાવેલ છે એવા જીવાભાઈ ગાંધીભાઈ વારાભાઈ વગેરે દ્વારા પણ વૃક્ષારોપણ કરી અને ગાર્ડનને સુશોભિત કરેલ આ ગાર્ડનના માં જેમને તન મન દ્વારા કામ કરેલું છે એવા અમારા પરિવારના પીવન વિશાલભાઈ ચાવડા સાકીભાઈ સાજીતભાઈ અને બોઘાભાઈ દ્વારા પણ ખૂબ મહેનત કરીને આ જે ગાર્ડન છે તેનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું અને સાથે સાથે અમારા તાલીમાર્થીઓનો ઉત્સાહ પણ ખૂબ જ રહ્યો છે वृक्षों अपनी गार्डन कैम्पस डेवलपमेंट थाय अपेक्षाओं राखी है आ संस्था अंदर बी एड फर्स्ट इरना तालीमार्थी बी एड सैकंड इरना तालीमार्थी एम एड फर्स्ट इर्म एड सैकंड इर तालीमार्थी द्वारा वृक्षारोपण कर आ गार्डन ने सुशोभित करेल है तरह आ तबक्के हूँ खूब खूब आभार व्यक्त करू छु आ गार्डन में औषधीय वनस्पतिओ के औषधीय बागन निर्माण करेलु जुदाजुदा औषधीय वनस्पतिओ वाव वावे ん मित्रों बगीचा अंदर पारिजात बुगनवेल माइकस ब्लेक नी डुरटा लसन टिकोमा केसरी पाम को कार्पस एकजोरा लाल एरिका पाम लेंटेना, पारिजात फर्स्ट लव येलो फर्स्ट लव हेड़, કોડિયા ગાર્ડેનિયા ગુલાબ બોટલપામ નાળિયરી ગ્રીન મિયા અંબા પારિજાત બોગનવેલ હાઈકસ બ્લેક નારિયરી